ایک ہے صبر اپنے آپ کے ساتھ پیشنس ریسیپیٹ سکس انکوانٹیفائڈ سبر اتنا سبر اتنا صبر کہ انسان کہے میرا جواب میں نہیں دوں گا میرا کام دے گا میرا جواب میں نہیں میری قوم دے گی میرا منہ میرا جواب نہیں دے گا کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے اتنا صبر اپنے نفس کی شارٹ کمنگس پر اپنی نفس کی کمزوریوں پر اپنی ایکسپریمنٹیشن میں کانسنٹریشن رسپونس ٹائم کے اوپر لوگوں کی باتوں کے اوپر لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشا نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا صبر جب تجھے ویسے ہی مارکیٹنگ میں بلا لیں گے جب تم مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا ان وقتوں کا سبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یار یہ واقعی فیوچر کا ایک, ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا جب لوگ نہیں جانتے ایسی سر گولیاں مار کے آئیں گے کہ بات اٹھ نہ سکے اتنا صبر تجھے چاہیے بیٹا منہ سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اتنا صبر کے منہ کو ٹیپ لگا لے سٹاپ یاپنگ فروم یور ماؤتھ اینڈ سٹارٹ پرفارمنگ ٹورڈز یور گریٹ سکسس ان اتنا صبر مارنے دے انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دے ان کو خنجر اپنے, اپنے اوپر. کوئی غم کی بات نہیں ہے, میں ڈسکور ہو جائے. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو گول کوس جیسی چینل کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں پھر جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنس اور جیسے لوگ بن جاتے ہیں. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے تو علامہ اقبال ہوتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوتا ہے بٹ اٹیلنٹ Will be بیٹا. غلط ڈ اختیار نہ بیچ نہ لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی سبر. اتنا سبر. مگر صرف سبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وقانو بھی یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے نا اس کو اسمائل دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کل میں آپ کا یہ سکول خریدنے آؤں گا انشاءاللہ یاد رکھیے گا لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہمارے لیے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور کون آپ کو نو کرے گی اس ٹائم پر گئی ہم آپ کو نہیں دے سکتے میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں غیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیا کا خون نہیں ہوں آئی اوز مین ٹوکرنیٹ ہرٹ وہ غام نہیں ہوتا بیٹا ویژن میں اپنا تو غم ہی نہیں ہوتا کون ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ سر درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکیٹنگ ایچ آر کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس بیس ہزار روپے نہیں ہے پچیس ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورس نہیں ہے بیٹا لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ तू छोटी सी कंपनी है, और पहले तो तू ही एच होगा तू ही कॉपोरेट मार्केटिंग होगी तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा तू तू ही सब कुछ तू सीओ भी तू और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू जिसने अपने इन अपने इन कपड़ों से पोचे लगाने होंगे कोई नहीं होगा तेरे साथ हारना मानी آج تا فلپس رولیکس رسلن برملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے اوپر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں میں اینٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی لیکن گبرانے یہ وقت مشکل ہوتا ہے خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے اندر کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈرل ڈاؤن کرنا نیل ڈاؤن کرنا اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑیاں اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آئے گی چھوڑ دے بھائی تو نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں یہاں ایسی ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے سو اٹس امل اینڈس گیم آف اسٹریٹجی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گیٹے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے حالانکہ وہ کام اسٹریٹجیکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے جیتے ہوں گے پلاننگ پلاننگ چل رہا ہوگا لیکن مسل ہلانے نہیں ہے کبھی بیٹھے میں کتابیں لکھنی ہوں گی یوں یوں جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں, تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلیر فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا میراج جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا واپس چلے جائیں اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم شکوق اور شبات اور استراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پورے سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنوینس کر رہے ہوتے ہیں بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے چالیس سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہی واز دا ماسٹر اتنی بڑی تاریخ کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائکل ہارڈ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی میراج ہو سکتی ہے نہ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشیل پہ وہ پرفارمنس دی ہے کنسسٹنسی کانشیسنیس سرٹینٹی یقین صبر استقلال تحمل مستقل مزاجی دوام اور اس کے بعد روحانیت روحانیتلٹی تعلق باللہ تسکیا تعلیم حکم کے ایسے باب باندھے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹینشیل پہ ایز یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیٹس بگیسٹ فون لائف کینپن ایک شخص اتنی ایکچولی اس جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات محبت غضب دکھ درد امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر, چاہیے، تفکر, چاہیے، تفکر فل کون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے ویژن بنایا اس لیے چاہتا ہے بیکاز اٹ از دی آٹ آف دا ٹائم یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کے بادشاہ نے مجھے چنا اس کے لیے میں کلیم نہیں کرتا لیٹ می گرائی تو نہیں ہوتی بھائی سفر بہت لمبا ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوست کو گے. آپ کی. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پروپر کر کے لایا ہوگا آپ نہیں جیت سکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادھر ادھر مستیوں کے اندر اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیت سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کہ ویلڈن برادر انشاءاللہ نیکس ٹائم پوزیٹیو کمپیٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے انجوئی اور سکسیس ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیظ جرہ سیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مہاجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیڈ کلاس کا یہ میڈل کلاس کا یہ ہائی کلاس کا یہ لور کلاس کا وہ برداشت